För mig är kunskap någonting vi skapar tillsammans med andra. Något i, i den tradition som, som jag har studerat i och som jag har disputerat inom– –så är ju kunskap någonting som förändras, som man diskuterar– –någonting som är beroende av faktorer runt omkring. Det är inte någonting som är totalt stabilt oföränderligt– –utan någonting som är ja, men väldigt föränderligt– som, som som eh, utifrån historiska skeenden, utifrån vilka personer man diskuterar med, utifrån förutsättningar, och bakgrunder och eh, strömningar som är i samhället, som påverkar vad, vad, hur man ser på liksom vad kunskapen är för någonting. Det finns ju så många filosofer som har sagt klatsiga saker om vad kunskap är, så jag tänker inte försöka överträffa dem, men jag tänker att kunskap i någon slags vid bemärkelse handlar om möjligheter. Att kunskap är det som ger dig möjligheter att se djupare, nå högre och komma längre. Och Det ger dig möjligheter att förändra ditt liv och att förändra världen egentligen. Och Att vara lärare är ju att få vara med en liten bit på studenternas resa mot den här kunskapen och det tycker jag är något av det mest givande man kan göra.